خبه وسط في اللي وسط كراكيب المشاعر كبرت انا من قبل سني تقولش ان الهم ساحب. بكر ولا طيبه يا فرحه هلي اشعلي اضواءنا بالتحدي غيري من كل البنات وابتدي من النهارده ولا تقول الوقت فات ولو قالوا ليه ضحكتي قولي ان الجرح مات لسه برضه مستحيل عايش لدور الضحيه وبتقتليني بالسكات طب كنت رتبت الاحبة مش الذكريات. طب كنت رتبت الاحبه جماليش الذكريات كفيني بضحكه واحده لجل ما ترد الملايكه اللي للي عدى واللي عزة واللي يوم ومشاعر واني ضحكت لي المشاعر اني شاعر بالآهات، اني شاعر بالآهات.